ما وقفت بعينك طفت البيت ما وقفت بعينك طفت البيت ولا دفت حضرتك ذيج الهدور ما وقفت بعينك طفت البيت ولا دفت حضرتك ديتش الهدوم ما خزر زاد وملح وياك وياك وياك، ما خزر زاد وملح ويلا سهر سهرت بلي ما دار ما ذكرك لو تناسيت ويلك عود انت اخوي وهي تسويت خوان خوان خوان اثار الدهر ياها الناس اثار الدهر ياها الناس خوان خوان خريب الدنيا دوب بدون هاريب الدنيا تبقى بدون خوان خوان خوان هاريب الدنيا تبقى بدون خوان وين اخواني عبود اخواني انا اخوان اصبح وشمات ها، عروب عبود الوجع <تصفيق> الوجع بالصاحب يعرفه بالامكان بالامكان بالامكان الوجع بالصاحب يعرفه بالامكان بالامكان وانا انا اللي بل امشان وعلي وادنا من تحسيد وعلى علي من تحسيد يا عيد من تحسد بلن كان انعم الله وخلوا عوي في تبيه وعلي <تصفيق> وهي سياره الزفنه ترى يقول فزته شويه في دورة لكم اه وعلي واد ابن بنت حسين بلبجان بلبجان بلبجان انعم الله وخلو في تبي أنت تريد تفوت سلم من بعيد وغطي شفتك من تصير قبالي أنت آه. تريد تفوت سلم من بعيد اتشفتك شفتك سيرك باضي ببالي ناس مسيطرة وزيري، ابداعتم بوزيري تبتعتم ما كله هو مرفالي آه. بتعتم ما كله هو سميتك لمن كنا جهال وطاح شعري وما صحت للغالي آه آه آه يا معون يا معون يا معون ثلج بالضيج كل ربعي يماعون ليل ضيق بلضيق بلضيق بلضيق كل ربعي ما وأو وأو وأو وأو وأو وانا لهم بالشدد واقو اه ليل ضيق بلضيق كل ربعي ما عو. نلهم بالشدد بالشدة يا معون يا معون شحطن بيك وتغزر شحطن بيك وتغزر يا معون منحط جبدت نبي غدرون بياك اه ادقي طفول يلا عبود ها يلا ابويا وينهم ربع العريس ها لا أنا ساويت اللي علي واللي علي أنا ساويت اللي علي واللي علي أنا لهوت الشمس وجه وفيدي وياي وياي و... ما تسود كلهم صحبان ما تسود كلهم ما تسود كلهم شيلهم